هل تريد شراء منتجات من موقع ايباي؟ اذا في هذا الفيديو ساطلعكم على العوامل المهمة التي يجب معرفتها قبل شراء اي منتج من موقع ايباي مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي العامل الاول تأكدوا من ان التاجر يشحن المنتج لبلادكم عند دخولكم لصفحة المبيعات للمنتج يوجد البند الذي يسمى شيبينج من خلاله يمكنكم رؤية ثمن شحن المنتج ولاي دولة التاجر يشحن اليها دائما تأكدوا من ان التاجر يشحن لبلادكم قبل شراء المنتج ولكل من يريد ان يعرف كيفية شراء منتجات لا تشحن لبلاده اعلنت فيديو اخر يشرح ذلك ارجو تفحصه بالقناة العامل الثاني وهو تاريخ وصول المنتج إلينا الكثير من الأشخاص تشتري من الموقع دون الانتباه لتاريخ وصول المنتج لنفترض التجار الصينيون يعرفون أوقات وصول طويلة في بعض الأحيان تصل إلى شهرين أو أكثر وبالتالي الزبائن لا تنتبه لهذا العامل وتتذمر من الوقت الطويل مهم جدا الانتباه لوقت وصول المنتج المبين هنا الذي يسمى بالأستمت ديت Time. بحالة إذا المنتج لم يصل بالتاريخ المعرف هنا يمكنكم فتح شكوى على التاجر واسترجاع المال إليكم ولكل من يريد كيفية فتح شكوى على التاجر يمكنكم إيجاد فيديو يشرح لكم فعل ذلك بالتفصيل وهو مبين بالقناة العامل الثالث هو تفاصيل التاجر في كل صفحة مبيعات يوجد هذا المربع الذي يري لنا تفاصيل التاجر مفضل عدم شراء من تاجر يوجد لديه نسبة اقل من 97% فيدباكس ايجابيه العمل الرابع عدد الفيدباكس انصحكم شراء من تجار يوجد لديهم عدد كبير من الفيدباكس هذا يدل انه تاجر تقييمه جيد ويوفر خدمه زبائن جيده ويشحن منتجاته بسرعه العمل الخامس تاكدوا من تفاصيل المنتج قبل شرائه قراءه عنوان المنتج لا يكفي عليكم ايضا قراءة مربع وصف المنتج لكي تتأكدوا من مواصفات المنتج بالكامل واذا يوجد اي معلومات اخرى تريدون سؤالها للتاجر عليكم التواصل معه يوجد ايضا في القناة فيديو يشرح لكم كيفية التواصل مع التجار في موقع إيب اتمنى انني اضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو واذا واجهتم اي مشكلة يمكنكم كتابتها تحت الفيديو بالتعليقات وسأساعدكم بأسرع وقت ممكن ايضا لكل من يريد أن أعلن فيديو لموضوع معين يخص البيع أو الشراء في موقع إيباي أو موقع امازون أرجو كتابة الموضوع في التعليقات وأعدكم سأعلن فيديو عنه لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الانترنت ايضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن موقع اي بي و اتمنى لكم تسوق ممتع سأراكم قريبا و شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو